جيريرو والتوزيع القائمة الثانية او با با با با با با با في دفاع الروس تخته تدفع التمن أمام رونالدو رافايل جيريرو كرة في القائمة الثانية اخذ